ولكنك تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تحرك ان تحرك ان تتعلم ان تتعلم الله، الله. ان الله ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم